Tak jeden z těch popozorovatelů zkusit se nemá přehánět, pokud věci ráno se ptá má vystupenka do pekla, rádo za mnou tekla pryč. Já, yeah. jste měli plivý spotom nahoulený, je vztah, nevíš, kde si skrysi, nevíš, kde si máš v celý celého jevy, kde ty skočí, šajn, to jsi, žít, máš strach, můžeš skočit nebo šaň, co ti dáš špatný plán. Díky Bohu za mě, díky Bohu za něj. Díky nim jsem do přišel trpěli na svážení. Cení dvě místa, viděl čím dál blížil zbr. Vypil jsem další, se Díky Bohu za ní díky Bohu za, za nim jsem do přišel trpěli na cenit, Cení dvě místa, viděl jsem čím dál blížil zbr. Vypil jsem další, se mi, že věci. Kdyby se jsem byl out, dležel jsem se filmed in real life Nevím, jestli jsem dělal, nebo jsem spal. Všechno bylo nereální moji, ale věm kdybych se neproprál Tedy hodně to celý ten studený pod na mý kůži vážně nevím, kdo já jsem kde kolem simulace a kam, to vůbec dám, nemá cenu vysvětlovat, už je dám Díky Bohu za míchávy, díky Bohu za nich, díky něm jsem to přešel, te pilio zvlášně co nikba staví doš přivádě jim při nič a pizmos smrt kdybych nebyl smrt, mohl jsem si všechno říct nevím. Díky Bohu za míchavě, díky Bohu za nich, díky jim jsem to přišel, tak pilos vášně co nikba doš přivádně jim si kdy nebyl Mohl jsem si však